Розташований у центрі села Смирнове комплекс меморіальних та історико-культурних об'єктів розпочинається з пам'ятника воїнам антитерористичної операції. Чоловіки з загону самооборони Берда розповідають, звели його у 2015 році. Кажуть, тоді для потреб фронту об'єднали зусилля з місцевими підприємцями та жителями Смирновської територіальної громади. У механічних майстернях агрофірми ремонтували військову техніку. Ми відремонтували щось близько 50 одиниць техніки. Техніка там, чи це г 66 чи 131, ну, військову техніку, то есть, ну, поки там, чи якісь запчасті виточить, по цьому на ті самі пушки, чи то есть, ми тісно затрудничали, опять же, стоїть згадати добрим словом, це у нас командиром самооборони був Скрибець Василь Іванович, вже покиний, тобто рано він пішов в життя там. Все робили для того, щоб ну, військові були, скажімо так, забезпечені там і запчастинами, допомагали, і запчасті купляли частково, і рідину, рільню, знаю, купляли. Нива з передової надихнула чоловіків на створення у центрі села музею техніки просто неба. Започаткували його у наступному 2016 тисячі Протягом п'яти років звозили сюди з різних куточків України стару сільськогосподарську техніку. Ремонтували у тих самих майстернях і встановлювали в експозиції. Розповів завідувач майстерні Дмитро Чигирин. Все ми самі своїми руками відремонтували. Ось хлопці. Серега, там всі варили хто, що, хлопці красили. Ну, все ми робили все своїми руками. Старалися робити, щоб було все як і по оригіналу. Який експонат ви вважаєте най найбільш цінним гордістю вашого музею просто неба? Ну, не знаю. На мою думку, саме той це універсал-трактор, бо ми його зробили і з нуля зробили самію повністю. Взагалом, як таких креслень не було. Ескізи. Так, ескізи, це фото, якісь інші матеріали, матеріали. І по ним так от одна запчастинка до другої, так воно і створювалося. У 2018 на околиці Смирнового Бердівці розчистили і облаштували старий колодязь. Поруч звели меморіальний комплекс на честь земляків, які у 1943 році звідси пішли на штурм німецької оборонної лінії ВОТАН, розповів місцевий історик Сергій Шевчук. Оце останнє ще тих людей, які через місяць, через пів навіть місяця вже ніколи не повернулись. Вони загинули там на лінії ВАТАН, бо їх кинули зразу як, ну, як людей, радянське командування військове вважало тих людей, які, які залишились на окупованій території, зрадниками, от їх і кинули спеціально для того, щоб… Вони споколали свої голови. У селі Вершина Друга, що в 4 км кілометрах від Смирнового, у приміщенні старої будівлі земської школи в Бердівці облаштували штаб. Нині на його подвір'ї стоїть пам'ятний знак на честь командира загону самооборони Василя Скрипця, який пішов із життя два роки тому. Чоловік грамотний, начитаний. Йому не треба було книжкою користуватися. Він все в голові держав. Він був ну так, згуртував усіх нас. Нас налічувалося 64 чоловіка. У нас був статут, устав, штаб тут поряд. Ми допомагали армії, варили буржуйки, збирали харчі і відвозили на фронт. Іменно з рук в руки військовим передавали. Старий клуб переобладнали на музей історії села. Поповнюють його експонатами часів Другої світової. Зібраними з місць боїв 18-ї армії під командуванням генерала Смирнова. Ми не копали спеціально нічого, абсолютно. Тільки те, що було піднято сівалкою, культиватором. Хлопці приносили до мене його музей. Те, що було небезпечно, ми дзвонили в Мілітополь, приїжджали звідти сапери і все це діло знищували. От одні з последніх гиль – осколки, снаряди, міни.» Тут, на схилах вершини Другої, на березі Ставка, утвореного в річищі Берди, облаштували зону відпочинку. Будиночок, у якому раніше була лазня, переобладнали на козацький зимівник. І всі в нас ідеяці, ну як вони народжувалися ну, як, спонтанно так. От придумали ми той станок, пішли, о, річка, а якщо тут до Раз, два, три дні, все готово. Так і цей зимівник. Раніше тут козаки плавали, кажуть, із Бердянська плавали, втягали свої човни туди на пологи. І от була виникла така, ну, історія, це була, і ми її хотіли внедрити. А я кузнець, я, я оті лавочки і дві качелі і серце то я власною ми поставили. А це об'єкт зведений цьогоріч 15 листопада. Пам'ятний знак на честь засновників села Смирнове. Встановили, аби земляки пам'ятали своє коріння, каже Анатолій Стецюн. Ідея Сергія Павловича наше Ось час наших робіт і потім вже під завершення, окультурення – це вже типу, так. Ну, кошти громади. Учасники загону місцевої самооборони Берда кажуть, надалі планують працювати над збереженням історичних пам'яток своєї малої батьківщини та збагаченням їх новими культурними об'єктами. Називатимуть туристичний маршрут поки неофіційно – краєм справжніх патріотів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.